Jeg synes, man skal gå med i et kostnetværk, fordi man opnår et rigtig godt netværk, der definerer den forskning, man selv laver. Så hvis man finder et kostnetværk, som har det formål, som man selv er interesseret i at fremme, så er det helt ideelt for ens udvikling, men også for at skabe det netværk, der gør, at man kan indgå i forskningssamarbejder med folk, man ikke nødvendigvis har mødt tidligere. Fordelen ved et kostnetværk sammenlignet med øh, andre altså del, det er, at der er en struktur for det. Der er nogle, nogle, nogle penge til at organisere øh, møder, til at organisere øh, kurser på tværs af, af landegrænser. Og så møder man nogle forskergrupper, som man tit ikke møder til de store konferencer. If I want to summarize it, you gained by joining the Costa network used one of the the best way for you to expand your research networks with the peers or other scientists within your film. Detaljes i de Costa-netværk har betydet meget for min øh, forskerkarriere.